Кров для побратимів. 200 прикордонників здали кров у межах акції «Здай кров, рятуй життя». Розпалювачі для буржуйок зроблені дитячими руками. Де і як їх виготовляють. Новий щоденник Славка Хоробрика. В обласному центрі презентували повчальну дитячу книгу письменниці з Хмельниччини. Курсант прикордонної академії Владислав Германенко п'є чай перед здачею крові. Чай солодкий і печиво дуже смачне. Хвилювань немає, кров здаю при «Сразу, як з'являється можливість, в академії часто проводять такі збори крові, донорства, і на кожну можливість я стараюсь попасти. Для того, щоб ця кров допомогла постраждалим на Сході, щоб допомогти їм, адже так як не можу надати допомогу військову, військовому плані, то... Допомагаю саме таким чином. Донори до нас поступають вже зареєстровані, обстежені лікарем з дозою. Тут ми їм вже з карточкою, вони оформлені, і ми проводимо донацію. 200 прикордонників сьогодні доєдналися до акції «Здай кров, врятуй життя». 450 мл крові здавали як офіцери, так і курсанти прикордонної академії, розповідає заступник ректора Національної академії Сергій Білявець. Ми чітко усвідомлюємо, що сьогодні кров, яка потрібна, нашим і побратимам, і прикордонникам, які виконують бойові завдання, вона вкрай важлива. Ми постійно приймаємо таку участь по здачі крові. У нас є такі вже донори-прикордонники, які в сороковий раз здають відповідно кров. Здача 10, напевно, за кількістю. Чому здаю? Ну, тому що бойові дії тривають. Бійці, на жаль, бувають поранені, кров завжди потрібна, зайвою не буде. Почуваю себе дуже добре, навіть якесь відчуття легкості є, ніби щось, оновлення, яке з організмом відбувається, тому рекомендую всім здавати. Перший кров здає сьогодні пані майор прикордонної академії Наталія Флідермой. Скаже, трохи хвилюється. Я думаю, що люди, які здають кров, вони приносять користь. Я завжди хотіла приносити користь, хоча б таку невеличку, так? Але в мене завжди бракувало ваги і мені відмовляли, а це я за зиму Набрала п'ять кілограмів і мені нарешті дозволили здати. Потреба у крові Хмельницькому центру служби крові зараз не зникає, розповідає директор центру Володимир Левицький. Але більше ми даємо акцент на мінусову, з резусом мінусу. Ну і третя плюс, четверта плюс. Кров на сьогоднішній день дуже є необхідна. В зв'язку з тим, що йде в нас війна, нам дуже багато потрібно кров. І також і для громадянського народу. Тому що всі лікарні, які, де знаходяться люди, вони завжди потребують кров. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Агроном Андрій Шевчук доглядає у Теофіполі за теплицею. Чоловік розповідає, у ній вирощують, зокрема, розсаду солодкої кукурудзи, капусти та огірків. Є різні помідори. Є, наприклад, ті самі, як кажуть, чері, є бичече серце, тому, що є великі, є малесенькі, хтось любить все більше лочі, більш кисліші помідори, тому ми їх висаджуємо. 35 тисяч стеблин розсади овочів планують виростити та роздати жителям Теофіпольської громади, розповідає керівниця громадської організації «Молодіжна рада Теофіпольщини» Вікторія Налімова. За її словами, якщо зійде та приживеться все насіння, це 50 тисяч, надлишок вирощуватиме, а згодом реалізує комунальне підприємство. Серед зареєстрованих 540 домогосподарств, 530 із них – це домогосподарства, які вирощують овочі для власних потреб, для власних сімей, і 10 домогосподарств, які вирощують овочі вже на базі фермерських своїх господарств або особистих селянських господарств. Такий хаб розвитку овочівництва створили в Теофіпільській громаді задля продовольчої безпеки, розповідає селищний голова Михайло Тененев. Для цього встановили теплицю, її придбали за кошти іноземних донорів. Витратили на це півтора мільйона гривень. В ці кошти входить навчання. Це там певна кількість навчань для агрономів, для працівників, для людей, які будуть вирощувати цю розсаду вже продукти вирощувати цієї розсади. Селищна рада виділила земельну ділянку під теплицю. Насіння, зокрема, також торф, касети для насіння закупили за гроші громади, каже Михайло Тененев. Ще важко порахувати, проект ще не завершений, і ще на стадії реалізації. Проєкт створений задля підтримки України. Надали таку допомогу чотирьом громадам, каже керівниця проекту Хаб розвитку вочівництва у Теофіпольській громаді Ірина Скуратко. Розповідає, чому обрали такий напрямок для цієї громади. Це саме програма Юлі з Європою, яка допомогла нам його тілити в життя. Громада вже мала напрацювання у формі програми продовольчої безпеки. Через те, що багато частин південної території України на сьогодні є непридатними або окупованими для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку на наших тилових частинах країни. Відповідно до проєкту, говорить Михайло Тененев, Цю розсаду жителям громади роздадуть безкоштовно. Ми маємо роздати і ці люди мають цю продукцію виростити і спожити, мати можливість дати переселенцям, мати можливість дати на Збройні сили. Замовила розсаду овочів жителька Теофіпольської громади Наталія Довжук. Жінка розповідає, має велику родину. Чотири чи п'ять видів я замовила огірки, помідори і капусту. У мене велика родина, двоє діток, які проживають у столиці, вони потребують моєї допомоги. На три сотки помідорки. Далі линіровочки і капуста, хісти. Всі люблять їсти і всім даю, і на допомогу армії даю завжди, і капусту, і картоплю, і помідори консервовані. Площа теплиці – 500 квадратних метрів. Її встановили та доглядають розсаду працівники комунального підприємства «Теофіполь Лісвод», розповідає його директор Юрій Мельник. Даний вид металоконструкції нам дозволяє розширювати теплиці. Тобто ми паралельно цій представляємо наступну теплицю до торця, і вже на наступний рік, я думаю, по прогнозам ми вже за власними силами, за власні кошти зможемо продавати ще одну. Як каже Юрій Мельник, загалом на цій площі землі можна встановити чотири теплиці та вирощувати розсаду вже на продаж. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Здоровий!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 Коли попит на них упав, узялись за розпалювачі для буржуйок і вогнищ. Сьогодні чергову їх партію привезли волонтерам. «Слава Україні! Героям слава! слава. Вам на Привіт! Дякуємо! Всі Дякуємо! Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо. Обніматись будемо? <ривається> Не скажу точну кількість, але це було багато ящиків, які вони приносили. І ці окопні свічки розпалювачі на хлопцями, які їздять на передову, були розвезені для наших військових. І насправді отримали дуже гарний відгук». Свички в окопах не коптять, розпалювачі надійні, ділиться відгуками військових Катерина. І ось в у нас буде грузитися буст на Бахмут і вже відкладені заричанські світлячки, як їх назвали. Та Ярослава? Ми військовим говоримо, що це зроблено дитячими руками. То мені здається, це таке особливе тепло, яке передається для військових, навіть на такому енергетичному рівні.